Informații grave în presa americană, hackerul român Guccifer era agent rus. Hackerul Guccifer 20, care a acționat împotriva campaniei prezidențiale din 2016 a fostului secretar de stat american Hillary Clinton. Ar fi lucrat de fapt pentru serviciile secrete militare ruse Gru, scrie vineri Business Insider, citând o relatare a publicației Daily peast. Potrivit Ager Press, Gucifer 20 ani negat orice lecturi cu Rusia, dar în ianuarie 2017, în urma examinării amprentelor digitale, Comunitatea de a sua a ajuns la concluzia ce atacurile cibernetice asupra Comitetului Național Democrat sublinierei asupra membrilor campaniei lui Hillary Clinton pentru prezidenciale au fost în mare mesur, dacă nu chiar în totalitate, conduse de grupuri care lucrau pentru serviciile ruse de informații. Prin urmare, experții în securitate cibernetică au stabilit ce hackerul a fost un interpus sau un agent al campaniei ruse de dezinformare. Potrivit companiei de securitate cibernetică Treat Connect, Guccifer 20 a folosit un serviciu VPN, virtual private network, elite VPN, pentru a subliniere și ascunde originea atacurilor. Însă l-a uitat odată să se activeze serviciul sublinierei astfel sublinierei a deconspirat adresa Ip sublinierei locația de unde acționa. Investigatorii americani au reu subliniere IT apoi pe baza acestei informații se le identifice pe Guccifer 20 ca agent al grup. Gupcifer 20 a piratat cibernetic Comitetul Național Democrat, iar publicarea unor materiale astfel sustrase a adus un prejudiciu de imagine considerabil candidatei democrate la presubliniere din CIE, Hillary Clinton. Aceste relatări despre identitatea lui Guccifer 20 survin în contextul investigațiilor din SUA cu privire la o presupus interferent rusească în alegerile prezidențiale din SUA. Democrații susțin ipoteza unei astfel de implicări a Rusiei în favoarea lui Donald Trump. Totul sublinierei, nu este clar dacă hackerul sau grupul de hackeri, Buccifer 20, este acela sublinierei cu Bucifer, hackerul român Marcel Lazarele el, condamnat la închisoare în România, sublinierei Sua pentru spargerea conturilor de e-mail ale mai multor personalități române, sublinierei americane.